З квітами та обіймами на залізничному вокзалі зустріли фехтувальника Олега Науменка. Миколаєвець брав участь у паралімпіаді в Токіо фехтування. В особистих змаганнях на Рапірі спортсмен дійшов до чвертьфіналу. У командних змаганнях в Шпазі посів четверте місце. Спортсмен, говорить, очікував від виступу кращого результату. «Я не можу сказати, чого нам бракувало, тому що цей виступ з китайцями, де у нас був шанс вийти відразу у фінал, я думаю, тут більше нам треба проаналізувати те, чого ми за цей поєдинок наприклад, навпаки, взяли. Я думаю, нам треба переглянути ці бої і подивитись, ну, як це ми зробили, тому що ми дуже, дуже гарно, я вважаю, фактиували. Подивимось, побачимо, проаналізуємо. Приїхала зустрічати Олега Ноуменка дружина Катерина. Жінка слідкувала за перебігом змагань фахтувальника. Паралімпієць після бою у першу чергу зв'язується зі своєю дружиною. Він пише, що він або зміг, або не зміг. Я, звичайно, сказала, що це лише одна, одна зі сходинок в його спортивній кар'єрі. і все Її треба сприймати тільки так. Я дуже пишаюся взагалі тим, що він потрапив на Паралімпійські ігри, тому що туди потрапляють кращі з кращих. І, звичайно, це вже змагання такого рівня, де треба показувати все, на що ти здатний. Вболівала і, звичайно, прикрою, що немає призового місця, тому що минулого разу було. Але я впевнена, що ця поразка – це е, е, лише буде ще один поштовх до того, щоб краще тренуватися». Фехтувальник Олег Науменко на паралімпіаді змагався у категорії «Б». До цієї категорії входять спортсмени з ураженням упорно-рухового апарату, з травмою хребта у грудному відділі, ті, які пересуваються в інвалідному візку, розповідає тренер-паралімпійця Геннадій Яновський. «Ми розраховували на медаль і можливості в Олега такі були. Це йому було до снаги, але різні причини та суперники достатньо сильно підросли, травми, які завадили повноцінно підготуватися. На жаль, Олег став четвертим. В Олега була і залишається травма плеча, і періодично ще турбує стара травма ліктя, яку начебто вилікували, але при великому навантаженні вона дає про себе знати». Геннадій Яновський говорить, загалом українська команда... ...сфектування на Паралімпійських іграх в Токіо виборола п'ять медалей. Одну бронзову та чотири срібних нагороди. За словами Олега Науменка, незабаром розпочне підготовку... ...до Чемпіонату Європи сфектування, яке відбудеться... ...в 1 2021 року в італійському місті Піза. Олександр Грейс Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.